Πολύ καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και Και τώρα βέβαια Παρασκευή είναι. Θα κλείσουμε με πολιτισμό, όπως κάθε Παρασκευή, <Ρι> να παρακολουθήσουμε το τρέλερ από την παράσταση «Φαλακρή τραγουδίστρια». «Φαλακρή». Που... «Φαλακρή <Ρι> τραγουδίστρια» που προβάλλεται στο θέατρο Άντων αυτές τις μέρες και σε λίγα λεπτά θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Θανάση Γογάδη. Που ήρθε και είναι κοντά μας. Μέρα. Το και ζωντανός. Το... ζωντανός. ζωντανός. Εσύ το... ε, επιθυμίσαι, έχουμε φωτινή, μέρες να σε δω. Φωτνίκη, ο Δημήτρης είναι μεσίδες, ναι. μέσω ραδιοφώνου, την ώρα της εκπομπής. Και τον Λάζαρο Θεοδωρακόπλο είναι ηθοποιός μετέχει στην Φαλακρή Τραγουδίστρια. Λάζαρε, καλώ ήρθε. Καλώ σας Βρήκα. Ακόμα Αξεκίνησε, τραγουδάει αυτή ε? η τραγουδία ε? σήμερα. Ε? <laughs> <Ακόμα laughs> Πριν ε? σήμερα το βράδυ ξεκινάει mm -hmm. για τελευταίες τελευταίε τρει παραστάσει στη Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή σκηνή 2016, mm -hmm. στο πλαίσιο mm -hmm. αυτή τη εκδήλωση. Γιατί πρόσφατα την είδαμε την παράσταση. Συζητήσαμε κιόλα ε, για Στο το ναι. Ακριβώς. Ναι, ξεκινήσε. τώρα παίζουμε στο φεστιβάλ του Δήμου που λέγεται Ανοιχτή Σκηνή. Που μα τίμησαν πολύ και μα βάλανε στο πρόγραμμά του. Και είμαστε πολύ, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ξεκινήσαμε την παράστασή μα τον Νοέμβριο. Και πήγαμε τόσο καλά που ακόμα παίζουμε και κάνουμε ναι, τα Ιωάννηνα. Να κάνουμε και αυτή Ελλάδα. παράσταση στον κόσμο, και ακούστηκε στον ελληνικό κοινό δηλαδή, τη πόλη, που θα είχε και πάρα πολλά πράγματα να παρακολουθήσει από την αρχή ναι. τη σεζόν. Και νομίζω ότι κάνανε και κάτι πολύ σημαντικό τα παιδιά. Mm. Περιόδευσαν uh, τη χαλακρή τραγουδία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πού πήγατε, Πήγαμε στην Αλεξανδρόπολη, στην Καβάλα, στα Ιωάννηνα. Στη Βέρεια, στη Φλόρτινα, στην Κοζάνη, yeah, στον το, Πολύγυρο το, το, και τώρα το το ε, φτάνει. <laughs> τουρνέ. Α, πήγατε, τουρνέ. Το κανονικό <laughs> τουρνέ. Έ, <laughs> Έχει <laughs> ανάγκη ο κόσμο και στην περιφερεια να παρακολουθεί έτσι παραστάσεις από θεατρικές ομάδες όπως εσείς με νέους καλλιτέχνες έτσι που μ, έχετε παρουσιάσει και μια άλλη σκοπιά του Ιονέσκο από τη δική σα ματιά, επιλέξετε yeah. αυτό το έργο. Εντάξει βέβαια ο, ο, σκηνοθέτης μας, ο σκηνοθέτης μας ο Βασίλης ο Βασιλάκης είναι παλιά καραβάνα, είναι. Γνωστός ηθοποιός, τώρα γνωστός, μπορεί να τον ξέρουν όλοι, αλλά δεν είναι τόσο νέος όσο Όχι, εγώ, απλώς δηλαδή. εννοώ, έτσι απόπειρες καινούργιες, αν η περιφέρεια έχει ανάγκη, και... δηλαδή τι κοινό ήρθε και σας παρακολούθησε στη Φλόρινα, Συμπερίε στην Αλεξανδρούπολη, νέοι άνθρωποι, φοιτητέ ή όλε οι ηλικίε. Ε, νομίζω πω ήρθαν όσοι προλάβανε και το μάθανε, γιατί είναι σύμφωνα με τη διαφήμιση. Όπου κάνουμε διαφήμιση έρχονται και μα βλέπουν. Όπου δεν κάνουμε, δεν μα βλέπουν. <laughs> ναι, Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί μα βλέπουν. Σήμερα <laughs> από... Στην εποχή τη επικοινωνία ναι, και των social media. Ένα, σύμφω, και ναι, γιατί ο καθένα έχει τι δύο. Τώρα, του. να σου πω όμω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η παράσταση από ανερχόμενου τοπιού κατάφερε και επιβίωσε τόσου μήνε, ναι. και όχι μόνο επιβίωσε στην πόλη. Ναι. Αλλά έκανε και τουρνέ, έκανε και περίοδια στην Βόρεια Ελλάδα. Ε, α, αυτό φαντάζομαι ότι μόνο θετικά συναισθήματα σας δίνει. Έτσι δεν είναι. Ε, ναι, σίγουρα. Γιατί είναι ο πολύ ωραίο που, έχουμε, που παίζουμε Παράσταση και έχει από κάτω γεμάτο θέατρο. Γιατί αυτό είναι το σύνηθες, δηλαδή, να γίνεται χαμός από κάτω. Και νομίζω ότι το πιο ωραίο από όλα αυτά είναι ότι καταφέρνουμε να είμαστε ενωμένοι και να περνάμε καλά εμεί. Και... Μπορείς να μας πεις λίγο το μήνυμα που έχει να στείλει παράσταση από αυτό το έργο του Ιονέσκο που έχει παιχτεί παντού, mm. θωρείται και έργο για τα Ιονέσκο δεν θα πω τίποτα. Φλία, yeah. εντάξει, και εμένα μου εσύ έχει, είναι κομμουδία, φλιαρία, πληροφόρηση... Ποιο μήνυμα ακριβώ βγαίνει στην παράσταση, Τι και. Ξηρίκατε το κεφάλι σας και τραγουδάτε, Ναι, μπορεί να Ξηρίστε τα όλα. Μπροστά σε αυτό που ακούω ότι στην παράσταση που δεν βγάζουν κανένα νόημα μεταξύ του λογικό, Δηλαδή συνονούν διάθεση. Θεάτρο παραλόγω. Ναι, αλλά. Τώρα δεν ξέρω τι νόημα μπορεί να προκύψει από αυτό. Είναι μια κομμωδία όμω που εσεί δηλαδή πού στοχεύετε παρουσιάζοντα αυτή την παράσταση και για ποιο λόγο ανεβάσετε και το συγκεκριμένο έργο. Στο ναι. Ε, βασικά στοχεύουμε στο στον, να... δεν ξέρω σε τι στοχεύουμε. Στο, στο χειροκρότημα θα... του κοινού. Στο... Να είναι όχι. γεμάτο το θέατρο, εγώ πιστεύω. Όχι, όχι, εντάξει, όχι αυτό. Όχι, αυτό... όχι, αυτό... όχι απλώς αυτό... Πον... Ποντάρετε πολύ ε, στον συγγραφέα που επιλέξατε, στο συγκεκριμένο έργο, στην Κομωδία. Πιστεύετε πολύ στην Κομωδία ότι είναι όσο είδος ε, ναι. είναι κάτι που ε... το θέλετε. Το καλό με αυτή την παράσταση είναι ότι μπορεί πιο πολύ να γελάνε με την παράσταση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τη βρίσκουν και τραγωδία. Yeah, και βέβαια. ήταν αυτό που ήθελε και ο σκηνοθέτη, νομίζω, ο συγγραφέα. Yeah. Που λέει ότι είναι ένα συνδυασμό κομμωδία και τραγωδία. Yeah. Γιατί από την απόλυτη συναινοησία των yeah. χαρακτήρων. Yeah. Και είναι και τραγωδία. Νομίζω, αυτή είναι, α, αυτή είναι yeah. και η γοητεία του Ιωνέσκου. Yeah, η μαύρη κομμωδία, ναι. Αυτή είναι και η γοητεία. Στο, στο, στο πλαίσιο του θεατρικού παραλόγου που εκπροσωπεί ο Ιωνέσκο, αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι το μήνυμα που περνάει από αυτή την παράσταση. Ε, η ασυνεννοησία των ανθρώπων γενικά. Και όλο το έργο του Ιωάννη. Όπω και σήμερα, ναι, ναι, έτσι, υπάρχει, δεν έλλειμμα, έ, υπάρχει έλλειμμα επικοινωνία στου ανθρώπου. Γιατί με του συνανθρώπου που συνομιλούμε και υποτίθεται ότι συνεννοούμαστε, συνεννοούμαστε. Έλλειμμα ουσιαστική επικοινωνία. Θα συμφωνήσει και ο Λάζαρο. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέτε και ο τρόπο που το προσέγγισε ο σκηνοθέτη μα και μα είπε να το δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο είναι να κάνουμε όλοι αυτήν Βασιλάκη. Να κάνουμε όλη αυτή την ανισυνεννοησία ε, πιο έντονη. Σε παράλογους και παράλληλου μονολόγους δεν είμαστε όλοι καθημερινά. Ναι, καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Και ειδικά ε, και, και με ό, τα social ε... media. Καλά, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Παραστάσει τη ημέρα να μα πει. Ναι, παίζουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τελευταίε τρει παραστάσει. Και στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον. Στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον. Να δώσουμε κανένα πρόσκληση στο κοινό. Πόσε να δώσουμε, δύο διπλέ, διπλέ. 3 δώσουμε, διπλές. Θα δώσουμε τρει διπλές. Ναι. Άντε, γαλαντόμοι. Τρεις διπλές, μια χαρά άπρο. είναι για σήμερα. 2-31-0, 854 Τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Καλή επιτυχία, βλέπω και δεύτερη σεζόν. Όχι τώρα κατεβαίνουν από το Βόλο και παρακάτω. <laughs> ναι, γι' αυτό έτσι, λέω, δεύτερη σεζόν θα κάνουν τουρνέ του χρόνου στην Άντια Ελλάδα. Ε, να αρχίσω με διαμαρτυρία γιατί προηγουμένω οι εκλεκτές συνάδελφοι ότι μέντρη Μέντρης και Φωτεινή σας λέγαν μόνο για φεστιβάλ σκύλων και φεστιβάλ Ε, χορού. όχι, γιατί αυτά θα μας τα έλεγες εσύ, είπαμε, γι' αυτό Αχα. το κρατήσαμε.